Прийшов до магазину зброї, аби придбати пневматичну рушницю для онуки, каже відвідувач магазину зброї Олег. Я купую на ширічній своїй внуці рушницю, воздушку, бо вона сказала, хоче стріляти, я її навчу. Дозвіл на зброю отримав одразу після широкомасштабного російського вторгнення, розповідає відвідувач магазину зброї Денис. Отримав ліцензію і придбав карабін. І, ну, і стріляю, якби, щоб бути на поготові якщо прийдеться захищати державу. За словами Денису, у Хмельницькому немає терів для стрільби. Проблема є, звісно. Зараз військовий час, зараз немає Ну щось тобто, його там розкладати, збирати, споряджати в магазин швидко, якби, щоб потім були ці навики, щоб я міг їх використати. Є люди, які приходять там, дає зброю, і вони зразу питають, як нею поводитися. Ну, тобто немає елементарних навиків. Якщо це гладкоствольна зброя, так дійсно можна поїхати парховуватися. Якщо це вже не різна зброя, можна поїхати в сусідні області, такі як Франківськ або Вінниць. В Хмельницькому на жаль, таких тір немає, але наскільки нам відомо, є в одній зі шкіл тир під малокалібрну гвинтівку. Після 24 лютого менше купують мисливської зброї, каже продавець-консультант магазину зброї Андрій. Купляли карабіни на базі АР-15. В той же момент розкупили майже всі карабіни на базі АК. До речі, і карабіни, і набої. І така тенденція досі збереглася, що набої під АК поки що нема. І, мабуть, і не планується, тому що з завода немає. І почали купляти менше зброї полювання, Чому? тому що сезона нема. Ясне діло, що в військовий час його ніхто не буде відкривати. За словами Андрія, розкуповують як пневматичну, так і малокаліберну зброю. Беруть милкашки, чому? Тому що дешево, можна постріляти. Беруть зброю травматику, тому що треба захищатися. помпові рушниці. Для оборони будинку – саме то. Стільба до 50 метрів, мабуть, це ще краще, ніж карабін. Чому? Тому що один послід – це фактично 10-12 доробинок. Рівень володіння нею дозволяє навіть сілку початківцю виконувати свої задачі. Вона проста, вона недорога, вона не неприхитлива. Сьогодні ціна помпової рушниці – 12 тисяч гривень, каже Андрій. Карабіни коштують від 65 тисяч гривень. Ціна газового балончику – 200 гривень, розповідає Андрій. Якщо людина не має дозволу, треба оборонятися і її 18 років, газовий балон – це найкраще, що є. Коштує недорого, досить ефективний і Зараз є хороші балон, які працюють і проти деяких тварин. Після повномасштабного вторгнення люди звертаються за дозволами саме на нарізну вогнепальну зброю, розповідає старший інспектор контролю за обігом зброї Хмельницького обласного управління поліції Олександр Христофор. На період військового стану найчастіше почали звертатися громадяни для отримання дозволу на придбання нарізної зброї, так як в цьому році звернулося 564, Громадяни для отримання дозволу на придбання нарізної зброї, то в тому році звернулося за аналогічний період звернулося 134 громадяни. За словами Олександра Христофора, загалом з початку року за дозволом на придбання зброї звернулося 2544 людини проти 1344 за аналогічний період минулого року. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.